Hei! Olet saanut tehtäväksi etsiä tutkimuslähteitä opinnäytetyöhönsi tai muuhun oppimistehtävään? Mistä lähteä hakemaan tutkimuslähteitä? Tällä videolla käydään läpi näiden aineistojen tiedon hakua. Mennään aluksi Kaakkuriin ja tutkitaan etusivulta löytyvää tietokantalistaa. Kotimaisia tieteellisten lehtien artikkeleita löydät muun muassa Elektra, Journal.fi ja Finna-tietokannoista.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 Huomaa kuitenkin, että esimerkiksi sinal-tietokannan aineistot eivät tule kaikki mukaan tähän hakuun. Tehdään muutama haku eri tietokantoihin ja tarkastellaan samalla aineistojen tutkimuksellisuuden tuntomerkkejä. Mennään aluksi journal.fi-palveluun ja haetaan tällä kertaa tietoa suoraan työelämän tutkimuslehden artikkeleista. Avataan siis ensin lehden sivu, josta näkyy uusimman numeron tiedot. Löydät kohdasta artikkelit Tämä lehden viimeisimmät tieteelliset aineistot. Voit joko selata eri numeroita arkistossa tai tehdä tiedonhaun suoraan tähän lehteen. Valitse hakua varten ensin oikeasta yläkulmasta painike. Kirjoita tämän jälkeen hakusanasi hakukenttiin. Haetaan nyt sanoilla työn ohja, tähti, and hyvinvoin, tähti. Tietokannassa voit sitten siis käyttää Boolen operaattoreita and or and not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 Heti artikkelin alusta löytyy Suomessa käytössä oleva vertaisarviointimerkki, joten tämä olisi sopiva artikkeli esimerkiksi kirjallisuuskatsauksen tutkimuksellisuutensa puolesta. Vertaisarvintymerkki kertoo, että artikkeli on käynyt läpi vertaisarvintiprosessin ennen kuin se on julkaistu. Myös rakenteesta löytyy tutkimusartikkelin tunnusmerkkejä, kuten johdanto, tutkimuksen tausta sekä käytetty tutkimusmenetelmä.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 Hakusi kohdistuu kaikkeen saatavilla olevaan tekstiin, eli otsikoihin, asiasanoihin, tiivistelmiin ja varsinaiseen tekstiosaan. Kokeillaan ensin tätä laajempaa hakua ja haetaan sanoilla Workplace and Wellbeing. Haetaan sanaa Workplace-fraasina, eli laitetaan sana lainausmerkkeihin, jotta saamme hakutuloksiin hakusanan juuri tässä muodossa, eikä kahtena erillisenä sanana Work ja Place. Tässä tietokannassa ei välttämättä tarvitse kirjoittaa AND-sanaa hakusanojen väliin. Rajataan hakua vielä vuosiin 2011-2022. Saamme 8216 hakutulosta, jonka jälkeen voimme rajata vielä tilattuihin lehtiin (subscribed Journals ja pelkästään tutkimusartikkeleihin Research Articles, jolloin hakutulos on 4864 tulosta.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 Kun rajamme hakua vielä tilattuihin lehtiin ja tutkimusartikkeleihin, saamme jo suht järkevän kokoisen hakutuloksen 65-tulosta. Tämän jälkeen voit vielä halutessasi rajata hakua vasemmalta löytävien rajausmahdollisuuksien mukaan tai lisäämällä hakuun, lisää hakua tarkentavia hakusanoja tai tarkastella koko listaa. Artikkelen alla on painike Abstract, josta näet nopeasti tiivistelmän tai sitten voit avata koko artikkelin joko PDF-painikkeesta tai artikkelin otsikosta klikkaamalla. Avaamalla artikkelin Travel and Residual Emotional Wellbeing voimme todeta, että siitä löytyy tutkimusartikkelin piirteitä, muun muassa johdanto, aiemmat tutkimuksen kuvaus, metodit ja tutkimuksen toteutus sekä tulokset ja pohdinta. PDF-muotoisen artikkelin saat helposti ladattua tai tulostettua itsellesi. Tutkimusartikkelin lisäksi voit etsiä myös eritasoisia opinnäytetöitä muun muassa TESEUksesta tai yliopistojen omista julkaisuarkistoista.